Jeg tror, at det her valg øh, bliver i København, især, måske også i Aarhus, lidt et boligvalg. Så vi ser allerede nu i, i, i bybilledet i busserne på København, der er Sofie Høstorpe, der står frem og siger, at, vi skal have, at dine børn skal have råd til at bo i byen. Vi havde øh, ved Folketingets åbningstale, så nævnte øh, Mette Frederiksen, at der er flere, der skal have mulighed for at bo i København, der skal langt flere anmeldte boliger. Så vi ser helt klart, at Socialdemokratiet prøver at, at frame sig selv som, som det parti, som er på hvad hedder det? De billige boliger side. Og det er et sted, hvor de befinder sig godt, og det er også et sted, hvor der kan komme en masse konflikt. Fordi tit er det sådan, at der er mange, der gerne vil have bygget flere boliger, men når man så skal finde ud af, hvor skal de lige ligge, så er der tit noget mere konflikt.